تثني إصحاح خمسة من ضمن وصايا الرب الأبدية بيقول بالإصحاح خمسة عدد تسعة عن العباد الباطل بيقول لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غي غيور ما تغلط يا مؤمن وتبعد قلبك وقلبك عن الرب بالكلية آه ليه؟ قال أه أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني ما بعرف كيف يكون تفسروا للجيل الثاني والثالث والرابع منكون موجودين ما منكون موجودين إذا محملين أولادنا بركات رح يحملوها بس إذا محملين صدمات وجسديات ودنيويات لح يتألموا فيها أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء هلأ ممكن حدا يقول الله لح يظلم لك الناس لأجل ناس لا بيوضحها بتثني 24 24-16 يلي هو يعني إذا واحد بيقلب كم صفحة بنفس السفر بيقول لا يقتل الأباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الأباء كل إنسان بخطيته يقتل في عدالة دائمة طب كيف هاي الرب بيعرف يجعل الحصاد لاولادنا واولاد اولادنا بعداله من دون ما يظلمهم كمان بس ياخذوا ما ورثناه إياهن نحن من دون ما يعمل ظلم بيقدر يجمع الاثنين هل بتقولوا لي كيف بكون هو الله رح يكون عادل معك ويخليك تورث اولادك ما تزرعه من دون ما يظلم أولادك بس ولا حقيقة لح تلغي الثاني تبهوا يا مؤمنين هذه حقائق رب حطها. مزمور 103 بيحكي عن الرحمة وبيحكي عن الرأفة للصديقين شو بيقول؟ بيقول بعد ال 1713 اما رحمه الرب فالى الدهر والابد على خائفيه طيب كيف الى الدهر والابد على خائفيه قال له على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصياه ليعملوها بتروح لبني البنين طب يستحقوها رح يلاقي طريقه انه هن يستحقوها وياخدوها كمان بسبب خوف الرب اللي بحياتنا رب باركنا وببارك أولاد أولادنا كرماله لكن الحساب والجسد رح يوصل كمان لأولاد لولاد ما في حل لازم نسأل حالنا شو عم نورث أولادنا مش لمجمعينهن هلق ولا مضبطينهن هلق لما نفل شو رح تركلون شو حضرنا لهم في شيء اسمه نتائج الخطية وتأثيرات الخطية. رب ممكن يسامحنا على خطية ويغفر لنا إياها بس نتائجها بتضل رايحة للجيل الرابع وتأثيراتها تبقى للجيل الرابع ما بتزول هذا تعليم كلمة الرب. انتبه يا مؤمن شو بتعمل. الحصاد قد يأتي في زمن أولادك وأحبائك